Vă salut dragii mei și bun venit la primul meu videoclip, aș putea spune, pentru acest canal Va fi un canal dedicat transporturilor cu camioane în special iar pentru început, ca orice ce începător am să vă fac un unboxing la GPS-ul pe care l-am cumpărat pentru mine și anume un Navitrac T9X. Ei spun cei de la navitrac.ro spun că este cam ultimul model, este un model de 9 inci. Haideți să vedem ce găsim în el. Este, pare destul de bine ambalat. într-un plic care are și bole de la mai deci, uitați, asta este cutia arată destul de bine cutia, zic eu nu știu cum arată la celelalte pentru că pentru mine practic este primul, e puțin cam ruptă cutia asta aici din da. mergem mai departe Asta este un breloc pentru cheie, destul de drăguț. Nu umblați la setări în program, nu schimbați metoda de planificare traseu. se va schimba modul de calcul al traseului. Nu reveniți la setările din fabrică, puteți șterge hărțile. Nu folosiți triple sau prelungitoare pentru încărcător nu va prinde semnal GPS dacă stați în casă cu el trebuie setată o destinație, să fie montat în parbriz, să fiți în mișcare dacă introduceți un card de memorie, aparatul trebuie să fie închis câteva informații aici certificatul de garanție factura eu am luat și un card de memorie deci Card de memorie și navigatorul GPS-ul cu 16GB de RAM 718L. Mergem mai departe. Asta este o folie din sticlă securizată. Știu că la, o aveau la promoție. Adică... Așa. navigator, o să vă pun și specificațiile lui în, într-o descriere sau într-un link uitați ce cum arată, destul de mare are și cameră de VR, care înregistrează, din câte știu, parcă la full HD Așa vedem ce mai este în cutie. Husă husă de protecție, drăguțo. Cablu USB și două încărcătoare, unul pentru 24, unul pentru 12 V. Dar, din câte știu, ambele merg și la 24 și la 12. Și suportul pentru parbriz destul de rezistent, spun eu. da, asta rămâne de văzut pe parcurs asta nu dau sima ce este asta probabil pentru bord suportul de prindere în bord pe bord, da da, pentru că are da, este suportul de prindere în bord, uitați asta vine pusă lipită de bord iar asta aici așa ceva Vedeți? da deschidem așteptăm puțin, probabil va dura mai mult să-și facă el. Are sistem de operare Android, da. 6 parcă Android 6. A și pornit camera de înregistrare. Camera, pentru că ea și înregistrează în timp ce ai GPS-ul pornit. În spate, deci, în parbriz, înregistrează tot ce se vede în fața camionului. Vom opri acum să mergem înapoi. Navigație GPS, stați să luăm asta, că nu ne mai trebuie. Nu vrea. Aici avem opțiuni traseu. Opțiuni. Setări. profilul utilizator, utilizatorul 1. Ia să-l și facem noi. Marius. Daca. setări, parametri, traseu vehicul, camion, și aici avem taxi, ce mai este deci autoturism, pieton, bicicletă urgent, deci salvări, tot felul de pompieri, probabil, da Asta. autobuz, taxi și camion vom intra pe camion mod de navigare pe șosea. <laughs> Taută străzi, vinietă, taxa de acest feribot drumul neasfaltat în, înapoi. Să vedem unde sităm.